بھی پھیر دے جانا جی ہے جی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ دینا جی میں نے آقا کریم علیہ صلاحت والس کا میلاد کروایا اور میں نے اتنا لاکھ لگا دی ہے اور میری بخش ہو گیا نہ حضرت ایسے نہیں بخش ہوتی اس طرح نہیں ہے کہ میں پھر میلاد کروا لی سال بعد بعض پھر ہمیں عاشق مصطفیٰ کا ٹیگ مل گیا نہ حضرت اگر اتنا بڑا نام ملا گیا اور آقا کریم علیہ گی سلاط کی امت میں ہونے کا شرف ملا ہے تو پھر یہ نہ نہ کریں کہ آقا کریم علیہ کی سلاد کا دن دکھانے کا ہے کل اگر آقا کریم علیہ کی صلاح السلام سے ہماری ملاقات ہوتی اب ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ کی صلاح ہم سے پوچھ لیں ہاں بھی بتا دعوے تو بڑے بڑے کرتا تھا جاتا غیروں کے پیچھے دعوے تو تنہیں بڑے بڑے کیے گئے ذرا دکھا تو صحیح تیرے اندر ہے کیا حیا دس اللہ کی آواز صرف کالم میں پڑتی تھی وہ تو جو سمجھ نہیں آئی مسجد میں ہر روز پانچ بار بلایا جاتا ادھر نہیں آیا تو صرف محفل میلاد کروانے سے کام ہو گیا یہ ایک بزرگ حتیم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے اور روئی جا رہے پتھروں پہ سر رکھتے گئے سجدہ کرتے گئے بلند آواز سے روتے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے میں بہت بڑا گنہ گار ہوں باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور اس کے درد کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والے بھی تڑپ جاتے تھے کہ یار یہ اس در پہ آ کے بھی اتنا زارو قطار رو رہا تو ایک صاحب فرماتے کہ میں نے جا کر نہ کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اس کو دلاسا دیا کہ رب بڑا کریم ہے وہ تجھے معاف فرما دے گا وہ تجھے معاف فرما دے گا اتنا نہ رو تیرا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آتا ہے اب وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کا رونا اس طرح کا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہمارا ہمارا بھی رونا رکتا نہیں تھا اتنا اس کے رونے میں درد تھا وہ کہتے ہیں کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ ہے کون جو رب کے در پر آ کے بھی اس طرح زار و قطار رو رہا ہے اور اتنا بڑے بڑے جناب وہ واسطے ڈال رہا ہے مافیاں مانگ رہا ہے تو وہ بندہ جو وہاں سے سجدہ کر رہا تھا مافیا مانگ رہا تھا رو رہا تھا وہ وہاں سے اٹھا چل دیا اور جہاں اس کی منزل مقصود تھی وہاں پر جا کے بیٹھا اور اس نے اپنے منہ سے نا نقاب اٹھایا پردہ کیا ہوا تھا اس نے منھ چھپایا ہوا تھا نقاب اٹھایا تو وہ جو بندہ تھا جو اس کو دلاسا دے رہا تھا جس کی چیخ و پکار اس سے سنی نہیں جا رہی تھی جب اس نے چہرہ دیکھا نہ تو اس کی چیخ وہ چیخ کے پکار اٹھا اب اس سے نہیں رہا گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی ہوا کیا کہنے لگے کہ یہ جو سنگریزوں پر سر رکھ کے اتنا زور زور سے رو رہ گئے تھے اور رب تالا کے گھر میں آ کے معافیا مانگ رہ گئے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھی تو یار شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ گیارہویں شریف ہر مہینے منائی جاتی ہے جو غوث ہے اگر ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے تو حضرت ہم کدھر ہیں ہمارا عمل کیا ہے ہماری نمازیں کیا ہیں یہ یہ صرف نام نام لینا آپ نے